На друге щеплення сьогодні прийшов житель обласного центру Ігор разом зі своєю мамою. Мама буде сьогодні робити друге щеплення вакциною Коронавак. Перше було зроблено 11 грудня, пройшов місяць. Сьогодні друге щеплення, після першого ніяких складень не було. Про бустерну дозу, каже Ігор, чув, але поки робити не збираються. Від центру первинної меддопомоги номер один на пункти вакцинації виїжджає шість бригад, розповідає головна медична сестра центру Світлана Парашчин. Каже, три тижні тому кількість охочих вакцинувати стала зменшуватися. Ja myślę, że to powiązane, po pierwsze, z świętowymi dniami, Ну, не дуже хтось бажає йти в свято вакцинуватися. Ну, а по-друге, вже велика кількість зроблено щеплень. Тому, якщо колись було за день і 600, і 700, і 900, і навіть тисячу, то зараз вже цифри ну, в половину точно зменшились. Уся вакцина, яка є в наявності, говорить головна медична сестра, витрачається за тиждень. Нові поставки вакцини, каже, не затримуються, а надходять на наступний день. На сьогоднішній день є всі вакцини – і Moderna, і Pfizer, і CoronaVac, і AstraZeneca. От вчора буквально закінчилася у нас модерна, сьогодні ми вже знову отримали. Ну, на сьогодні у нас є десь 1100 приблизно файзера, модерне 400 доз отримали, в районі 800 є астрозенеки і, по-моєму, 620 чи 630 – коронавак. Пункт вакцинації у центрі первинної меддопомоги No1 працює з 9 до 12. Сьогодні тут вакцинувалися 12 осіб, розповідає сімейна лікарка Марія Сивак. Ну, звичайно, зменшилась трохи кількість е, які, ну, пацієнтів, які приходять на щеплення. На сьогодні на першу дозу вакцинації було небагато людей, а на другу дозу, е, звичайно, люди попідтягувалися і приходять. Тому друга доза, вона йде як стимулююча. Га зробили першу тоді і стараються зробити і другу, підтягнутися. За словами сімейної лікарки, люди цікавляться про отримання бустерної дози. Запитують, навіть є такі, що вже бажаючі. Але з рахунок того, що наш ось нещонедавний наказ є в на 60+, і медики, тому ми ще можемо, ну, трошечки відтягуємо цей процес і переконуємо, що в їх є ще час зробити бустерну дозу трошки пізніше. Зменшилась кількість охочих вакцинуватися і у центрі масової вакцинації, що на залізничному вокзалі, каже сімейна лікарка Юлія. Кириченко. На сьогодні ми взяли 200 доз, а щепилося 30 людей. Раніше, три тижні тому, за день ми щеплювали 110 чоловік. Наш графік роботи з 10 до 16:00. а сьогодні ми щепили 30 чоловік. Чим більше буде вакциновано населення, тим будуть зменшуватися темпи вакцинації, каже головна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров'я Світлана Лукаш. Цільове охоплення вакцинацією складає 75 відсотків і вище населення. Є зараз населені пункти і центри первинної медико-санітарної допомоги, де населення вже щеплено в кількості 75 відсотків. Тому зараз ми бачимо, що темпи вакцинації знизились. Від 31 грудня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Наразі в області бустерною дозою щеплено 17 медпрацівників, говорить Світлана Лукаш. Міністерство охорони здоров'я Рекомендую вводити бустерну дозу всім, хто отримав дозу від 6 до 9 місяців тому. Пріоритетними визначені категорії – це медичні працівники, які в першу чергу були вакциновані, це працівники соціальної сфери і зараз це люди старше 60 років. Бустерна доза продовжує дію сертифікату до 270 днів, каже Світлана Лукаш. Зараз рекомендується введення бустерної дози вакцинами на платформі МРНК, тобто це або Комірнаті, або Модерна. Комірнаті при будь-якій вакцині, яка була Використовувалася як перша і друга, модерна, всі, крім коронаваку. За її словами, наразі вакцин в області є у достатній кількості. Вакцини із закінченим терміном придатності в області немає. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.